Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, ataların belə bir məsəli var, qırxında da öyrənən yorunda çalar. Bəlkə də bizlərin ən böyük problemi öyrənmək qabiliyyətinə malik olub, amma öyrənmək istəməməyimizdir. Bir əsrə yaxın yaşları olan nazirlərimizi isə bizə svejik kimi təqdim edirlər, zalimın oğlu, bu çaxır deyil ki, qaldıqca dada gəlsin, bunların üstündən Bir saat ötdükcə fələyin çərxı də dönür. Götürək elə təzə baş nazirimizi. Sizi təbrik etməyə vaxtım olmamışdı. Mövzu sizdən düşmüşkən yeni vəzifənizi də təbrik edirəm, noruz məlum. Heç olmaya qoyaydınız təb-təzə vəzifənizin bir qırxı çıxaydı da. Sarafat deyili, dünyanın hər bir tərəfini görmüşsünüz. İndi də ciddi bir post tutursunuz. Amma rica edirəm, məndən incimiyin. Bir bayraq tuta bilmirsiniz bizim yeni baş nazirimizdən çoxlu gözləntilərimiz var axı. Köhnə başna daş də edə bilmədiklərini sizin edəcəyinizi həyata keçirəcəyinizə düşünürük. Eee, hamam hamam içində. Fər bir saman içində. Dəvə də ilə. Köhnə hamam içində. Belə, mövzunu dəyişək. Keçək bugünün mövzusuna. Bu, ötən günün mövzusudur. Ona görə ki, yazmağa vaxtım olmamışdır. Bizim mətbuatımızı bu günə qoyan Həsən ağanın adamlarıdır. Bir az bizim boynumuza minirlər, sonra bizim boynumuzdan düşürlər. Nəşəyatın qabağında saxladığıları AA seriyalı 150 minlik avtomobillərinə minib gedirlər. Rekətlik deyirsən onlarda, şantaj deyirsən onlarda, mətbuat adı çəkiləndə isə... Həsən Ağa onlara istinad edir. İndi bir topa həyasız qələm sahiblərini də salıblar ortaya ki, üç il əvvəl Rüstəm İbrahim Beyovun çəkdiyi filmdə ermənilərin müsbət rol kimi göstəribilərmiş. Açıqı mən bu filmə baxmamışam. Baxmağı fikirləşirdim, amma baxmayacam. Ona görə baxmayacam ki, xəmiri şərəflə, ləyəqətlə yoğulan mənim bu sayədə ustad dediklərin xəmiri sözlə bir az da yayım qələmini, 150 kvadrat metrə satmayan müəllimləri bu filmdə elə bir şeyin olmadığını dönə-dönə qeyd edirlər. Bir də, erməni söhbətini edəcək axrıncı şəxslər sizlərsiniz. Gördüyünüz işlərin %90%-ı onların xeyrinə deyilmə məyər? Vallahi irənirəm. Dünən gəlib məndən imdad umub, verişimə çıxmağı xaiş edən, bugün nələrlə razılaşıb sustuqlarını, mətbuatda at oynatdıqlarını, boğazmış kimi üzümüzə qayıtdıqlarını görəndə İyirənməyə sənliyi, niyə sınaq? Bilirsən, mən Həsən ağanın qoxmuyum. Doğrudan Həsən ağanın qoxmuyum. Doğrudan. Sən hələ Həsən ağanın qoxmuyum. Valla Həsən ağanın qoxmuyum. Sən Əzrət Həsən ağanın qoxmuyum. Həzrət Abbas, Həsən ağanın qoxmuyum. Də gələn, sən ağanın adamıyam. Sən Həsən ağanın adamıyam. Onda gəlməyəm boynuma.